Ministrul sănetecii transublinierează scandalul din sănătate. Semnal dur pentru sindicate, nu negociem legea. Ministrul sănătatecii transublinierează scandalul iscat între minister sublinierei sindicate sublinierei vine cu un semnal dur. Sorina Pintea, a declarat. Joi, la o nouă întâlnire cu Federația Solidaritatea Sanitar, care amenință cu greva general, ce merul discordiei este regulamentul sporurilor, ea spunând ce nu poate fi negociat legislația, ci doar aplicarea ei. Merul discordiei este acest regulament al sporurilor. Avem anexa 10 propus sindicatelor sub linierei, care este încă negociere. Bun. Nu cred ce putem discuta de faptul ce nu cresc veniturile nete în sistemul sanitar. Nu negociem legea. Nu putem negocia legislația, doar aplicarea ei. A declarat ministrul la întâlnirea cu sindical subliniere T, potrivit News. La final, Sorina Pintea a subliniat din nou ce trebuie stabilit o limită obligatorie, pentru ca spitalele să nu piardă. Trebuie stabilit o limită minim obligatorie, astfel încât să încerc să de ocazia spitalelor care ar putea să piard mult mai mult să meargă la un nivel minim. Au fost multe întrebări, am răspuns punctual, au fost întrebări legate de această anex sub i de legea salarizării. „Există un plafon de 30% pentru sporuri, care este înscris în legea salarizării unitare sublinierei care trebuie respectat, a spus Pintea. Membrii Federației Solidaritatea Sanitar urmează să decidă, dacă se alturi sau nu protestelor de clan subliniere de Sanitas. Liderii Sanita s-au anuncat luni. Ce încep procedurile de declan subliniere are a conflictului colectiv de muncă subliniere INCE. Primele acțiuni de protest vor fi în 20, 22, 27 subliniere i 29 martie, când vor fi pichetate seriile Ministerelor Sănătăcii, Muncii Sublinierei Finanselor. Reprezentanții Confederației Sindicale au anuncat că în jurul datei de 25 aprilie va fi organizat un miting la care sunt asubiliere pe cel puțin 20.000 de, de oameni, iar după acest miting va urma greva generală. Sindicale subliniere TICER acordarea cresculii terilor salariale de la 1 martie 2018 pentru tot personalul din sănătate sublinierea E asistent social renuncarea la plafonarea sporurilor la nivelul de 30 pe ordonator principal de credite, adoptarea regulamentului de sporuri fere anexa 10, negocierea sublinierei încheierea contractului colectiv de muncă la nivelul sectoarelor de activitate, sănătate sublinierei, asistent social sublinierei, recuperarea pierderilor de venituri cauzate de aplicarea noilor reglementuri salariale de la unui ianuarie 2018, respectiv de transferul contribuțiilor sociale în totalitate în sarcina angajatului.